جب فرانس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تحریک لبیک والے روڈز پر آئے آ کر اپنا مطالبہ کیا عمران خان صاحب سے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس طرح سے روڈز پر آنا یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہیں احتجاج کرنا ملک کے ساتھ دشمنی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں گستاخی فرانس میں ہوئی ہے آپ فرانس میں جا کر احتجاج کریں پاکستان میں کس چیز کا احتجاج ہو رہا ہے اس سے پہلے آسیہ مسیح والا کیس اگر ہم دیکھیں آسیہ مسیح کی کو جب ملک سے نکال دیا گیا بھیج دیا گیا تو طریقے لبیک والے پھر روڈز پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آسیہ مسیح کو باہر بھیج دیا یہ جی, آپ نے کیا کیا تو اس وقت عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ پاکستان کے قانون نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں وہ ماننا چاہیے یہ پاکستانی ہونے کی علامت ہے اب موجودہ صورتحال حال میں جب عمران خان صاحب کی کرسی نکل گئی ہے کرسی ان کی نہیں بچی ان کا اقتدار نہیں بچا ان کی حکمرانی نہیں بچی اب عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ تمام لوگ روڈس پر آئیں اور احتجاج کریں تو عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں اب یہ ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اب کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے آسیہ مسیح والے کیس میں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں لیکن جب اپنی سیٹ کی باری آتی ہے اپنی حکمرانی کی باری آتی ہے اپنی کرسی کی باری آتی ہے تب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے میرا سوال یہاں پر یہ ہے جب آقا صلاۃ السلام کی ناموس کے لیے عزت کے لیے نکلا جائے تو عمران خان صاحب کو جتنے بھی پجاری ہے جتنے بھی سپورٹر ہیں تمام لوگ کہتے تھے یہ لبیک والوں کو کیا ہو گیا ہے یہ مولوی پاگل ہو گئے ہیں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے کاروبار بند ہے اب جو پاکستان کے بند ہیں اب آپ کو کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا کیونکہ اب آپ عمران خان صاحب کے لیے نکلے ہیں آقا سلاۃ و کے لیے نہیں نکلے اب عمران خان صاحب اسے اب آپ ملک کے ساتھ محبت ملک کے ساتھ عقیدت کا نام دے دیں گے جب آکا صلاح و سلام کی عزت کے لیے نکلا گیا آکا صلاح و سلام کی ناموز کے لیے نکلا گیا تب آپ نے کیا قرار دیا کہ یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے ذرا نہیں پورا سوچیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آکا صلاح و سلام کی عزت کے لیے نکلا جائے تو وہ برا برا ہے آج عمران خان صاحب خود روڈس پر آ ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ کہاں کا انصاف ہے